بطرس الثاني ثلاثة تسعة بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ يتأنى علينا هو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة هي رغبة قلب الرب إنه يخلص الكل ورغبة قلب الرب إنه يتوب الكل ويجوا الكل عند المسيح لكن هدول اللي بدهم يجوا لازم ينتبهوا سيأتي قلص في الليل يوم الرب كأنه تحذير لهم الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها أنت بدك تخلص وبدك تتوب وتجي عند المسيح بدك تترك هذا العالم رب مش شغلته يضلي يخلصك بهذا العالم لتكمل فيه وتنبسط فيه طالما رجائك في هذا العالم لا عزاء لك واتخن مؤمن واعظم واحد إجابة وكلام الحلو بيقعد بعزيك في هذا العالم عم بيضحك عليك لانه العالم سيحترق بما فيه ابوله صغيره هون هون امازون شوي استراليا حرائق بده يحترق كله اخر شيء شو بدنا نعزي؟ لنعزي عندك امل واحد ان يصبح رجاءك في سماء جديده وارض جديده يسكن فيها البر من اين أطلب لك معزين يا نينوى إذا كل رجاءك وأملك على نينوى ما عندي حل لكن بما أن هذه كلها تنحل نينوى وبابل ولبنان وكل العالم رح يفرط وينحل أي أيوة أناس يجب أن تكونوا كيف بتكون سيرتكم أنتم المنتظرين خلاصك من المسيح مش من هاي المشكله لتكمل حياه الشر والخطيه مش من الفار لترجع للسرقه والنهب والكذب المنتظرين وطالبين سرعه مجيء الرب حتى يحقق هيدي لاننا بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارضا جديده يسكن فيها البر هيدا بيتعز اللي بيتوب اللي بيجي عند المسيح بيحمل نير المسيح وبيصير رجاء في السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي ما بيعمل هيك لا يوجد كلام عزاء لأله منين بدنا نجيب له إياه كيف بدنا نقله أنه عقاب الرب وقصاص الرب فينا نخففه كيف بدنا نقله العداء للرب ممكن ما يوصل للهلاك كيف بدنا نقله جرح لا شفاء له ممكن يخلص منه ما اجمل كلمه الرب دروس عميقه واقعيه وحقيقيه يا نوا من يرثي لك؟ من اين اطلب لك معزين؟ رب يعطينا انه نحن اولا نقدر نتعزى نتعزى بحياه البر وبالمسيح وبالرجاء السماوي حتى نقدر نعزي المؤمنين عن جد نعزيهم ونقدم رسالة الخلاص لغير المؤمنين الخلاص من هالمصير المحتوم الدينوني جاي والعدالة جاي والانتقام جاي بنشوف مشاهد منه ما فينا نحاربه ما فينا نوقفه بس فينا ننقذ بعض الناس منه مثل لوط نسحبن من هيدا العالم مختطفين من النار ما تجربوا تطفوا النار لما نار الرب تنزل ما حدا في يطفيها خلينا نجرب نخطف من هيدا النار ناس ليسوع المسيح من اين اطلب لك معزين بس فينا ندلهم على يسوع المسيح